السلام علیکم و رحمۃ اللہ الرتن عل بل في العالم إِنَّ كَذَالِكَ بُعِثَ الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنِّ بَابِنَا الْمُخْلَدِ <تصفيق> <تصفيق> ثُمَّ أَقْرَنَّا الْآخِرَةَ قدرت امول اسلام اور ان کے اہل کو ان کے اہل سے براد جو ان پر ایمان لے کر آئے مگر نہ بیوی بی بھی ان کے اہل کیسے تھی لیکن اور بیٹا بھی ان کے حل کیسے تھا لیکن ایمان نہ لانے کی وجہ سے وہ اہل پہ نہیں رہے سب سے پہلی بات ایمان ہے اور وقت کے نبی پر ایمان لانا چاہے وہ بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو چاہے بیوی بی بی ہو باپ ہو ایمان لانا اس پر فرض ہے اگر وہ اس دبی پر ایمان نہ لائے تو اس کی نجات نہیں ہوگی کئی ایک مثالیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں اللہ رب العزت نے حضرت اسلام کے اپنا حل کو بچا کر رکھا وہ اس کرب عظیم سے العظیم کل کے سبب میں تھا کہ وہ بہت بڑی ایک مصیبت جو پانی کا طوفان آیا اللہ رب العزت نے اس کو بچایا اور بقایا آنے والے لوگوں میں کا تذکرہ باقی رکھا حضرت یعنی ہو گئے ایک ہام ہے ایک سام ہے, ایک محبت نے یہ تین حضرت نور اسلام کے بیٹوں کے نام لکھے ہیں کہ ان سے آگے نسل چلی ہے باقی مان نہ لانے والے وہ تباہ برباد ہوگے تو فار کی نظر ہو گئے اللہ رب العزت نے نور اسلام کا تذکرہ بھاگی رکھا کہ آمد تک کا تذکرہ ہوتا رہے گا جو بھی آئے گا نول اسلام کا اچھے الفاظ کا تذکرہ کرے گا اور ان پر سلامتی کی خیر کی دعا کرے گا اور اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے ہی لوگوں کو ہم چزا دیتے ہیں ایسے لوگوں کو بہتر بدلہ دیتے ہیں ایسے لوگ مخلص بنتے ہیں نسلیں چلی ہیں اور یہی تھے جن کو اللہ نے بچایا اور پھر آگے سلسلہ چلا ہے انسانیت کا ہم نے چھوڑا اس پر سلام سلام پر جہانوں میں یعنی تمام جہانوں میں والے سلام سلام رہیں گے ہم اسی طرح بدلا دیتے ایک ہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں من مینی, بے شک بو من مینی, ہمارے مومن بندوں میں سے تھے یہ اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہمارے مومن بندوں میں سے تھے یعنی یہ رب کے چنیدہ اور رب کے پرمردار رب کے مقرر چرچا اور اور کیا ہے, چرچہ کیا ہے کریم میں جگہ جگہ تذکرہ موجود ہے اور ایک سورت ہی ایسی ہے جس کا نام ہے باقی سب کو ہم نے گرا کر دیا کہ ان اہل یہ جو ان کے تھے اور ان کو بچا لیا نور اسلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے کی آپ کے تقریب کرنے کی آپ کا افاق کرنے کی آپ پر کما کو لانے کی عمل کرنے کی تو